اليوم عدنا طريقه تحويل سمايلات اي جهاز الى سمايلات ايفون تابع الشرح حتى تعرف الطريقه شلون تصير بالبدايه نروح المتجر بلاي او نكتب كيبورد المزغرف الاحترافي راح يظهر لنا هذا الكيبورد هاليقونوم الكيبورد ندوس تثبيت هذا البرنامج الوحيد اللي راح نحتاجه بعمليه التحويل هذا راح يكون الكيبورد الاساسي عندك على الجهاز والسمايلات اللي بيه كلها سمايلات الايفون وكل السمايلات تلقاها مال كل الاجهزه راح تلقى السمايلات بهذا الكيبورد او ميزه الزغرفه وبميزات الترجمه يعني انت تكتب تقدر تترجم اللغه اللي كتبتها او الشخص الرساله اللي جتك تقدر تترجمها فهذا الكيبورد راح يفيدك هواي ننتظر حتى يثبت بعد ما ثبت الكيبورد ندوس لفتح حتى نظبط الاعدادات الخاصة بيه هذا الاعلان نتخطاه هنا عندنا اول اللي هي هاي الواحد نضغط عليها حتى نفعل الكيبورد نجي نختار هذا الكيبورد نفعله ندوس موافق ندوس موافق بعدها نرجع اختيار الكيبورد تختار الكيبورد المزغرف اللغات لغات الادخال تحدد العربية والانجليزية اعدادات الكيبورد هنا اللغات لغات الادخال تمرر هاي هنا الإعدادات تقدر تتغيرن، الزغرفة تقدر تفعل الزغرفة وتلغي الزغرفة هم هذا شي يعود لك تفعيل الترجمة ترجمة من العربية للإنجليزية وتقدر تغير هذا الشي الترجمة تلقاي خليه مو تلقايه أحسن تخصيص مظهر الفيسات او السمايلات هذا هنا انت تختار المظهر 3 تريد يظهر بيه اختار لونه الخلفية الاعدادات بسيطة كل الاعدادات مالتة بسيطة نطلع هسه من الكيبورد نجي نشوف الكيبورد اشتغل لو مثل ما تشوف هاي السمايلات للسمايلات موجوده و على السمايلات وما تحتاج ال هذا التطبيق ما تحتاج لهذا التطبيق لان هذا التطبيق يحتاج انه تغير لغه الجهاز للغه الانجليزيه لان هو تطبيق باللغه الانجليزيه لازم تغير لغه الجهاز لل اللغه الانجليزيه وبعد ما تغير اللغة الإنجليزية لازم تحتاج اه يعني تحتاج فولدر كومبيل سمايلات بعدين تحملهن على البرنامج وتخلي البرنامج عودي يشتغل لهنا وصلنا نهاية الحلقة أتمنى لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلك إشعار بأي فيديو جديد النزل على القناة وأتمنى تعطينا لايك للفيديو وشارك الفيديو ويا أصدقائك حتى الكل يستفاد طبعاً اللي ما راح يقدر يحمل هذا التطبيق اللي هو تطبيق الكيبورد المنزغرف راح أترك لك أسفل هذا الفيديو رابط حسابي بالإنستغرام راسلني وأنا أرسلكي رسالة مباشر وتقدر تحمله في أمان الله انتظرونا بالفيديو القادم